אנחנו נשאלים כמה סנטיליטרים יש בדקליטר הדבר הראשון שאני רוצה לעשות הוא לדעת כמה סנטיליטר יש בדקליטר וכמה דקליטר יש בליטר כלומר איך הם מתייחסים זה לזה ונרשום את המונחים האלו אני באמת חושב שאתם 100. והמשמעות של דקה هي עשר ואם הן קידומת אז המשמעות היא פשוט אחת נכתוב אחת כך דצי בראשו אחת חלקי עשר עשירית וסנטי משמעותו אחת חלקי מאה מאית ומילי משמעותו אחת חלקי אלף אלפית ונחזור למה שיש לנו יש לנו סנטי ליטר. ורשום את בצבע אחר. יש לכם סנטי ליטר, הוא שווה ל-1 חלקי 100 של ליטר. אם יש לכם ליטר, שווה ל-1 חלקי 100 ליטר. או שאפשר לומר ליטר אחד בעבור כל 100 סנטי ליטר. ואפשר לרשום גם ליטר, 1 ליטר לכל 100 שביל כל 100 סנטי ליטר כעת, כשהיוונו את סנטי ניגש לדקא ליטר. אז הדקא שמצא כאן משמעותו של הדקא הוא עשרה ליטר עוד דרך זה בעבור כל ליטרים נקבל 1 דקליטר. כעת, לפני שבאמת הגש לבעיה, מה בכלל הולך פה? אנחנו מתרגמים יחידה קטנה ליחידה גדולה יותר. משמעות הדבר שקבל הרבה פעם היחידה קטנה בתוך אחת מהיחידות הגדולות. אפשר לעשות זאת במגוון דרכים. אנחנו רוצים כעת להעמיר 1 דקליטר לסנטיליטרים. אפשר פשוט לעשות זאת על ידי התפוננות בטבלה, או שנראה שהממדים מסתדרים, כלומר שהתוצאה הגיונית אמרנו לכיוון הנכון. יש לנו כמה ליטרים יש לנו? דקה ליטר 1 שווה 10 ליטרים. ליטרי. אנחנו מניחים שאלה היחידות כאן. תוכל כמה דציל ליטרים 10 ליטרים? 100 בגלל שכל אחד מאלה יש 10 דציליטרים ויש עשר מאלה. אפשר לראות שכשאנחנו ירודים במדרגה אנחנו קופלים את החידות שלנו ב-10. כמה סנטיליטרים הם 100 דציליטרים? וכן 100 דציליטרים, כל אחד מהם שווה 10 סנטיליטרים. ולכך יישוב יהיה לנו 1000 סנטיליטרים. והנה התשובה שלנו. דקל ליטר שווה ל-11 סנטיליטרים. כעת, הדרך השנייה נפתור, היא להמיר דק הליטרים לליטרים, ואז להפוך את הליטרים לסנט הליטרים. חשוב שבזמן שתמירו את היחידות, תהיו בטוחים שהאמרה היא בכיוון הנכון, שהיא עקיוני, פעם אנשים... במקום להכפיל, הם יחלקו ואז הם יקבלו משהו כמו אחד של דקליטר שווה לאחד כ-19 סנטיליטר ו單裡面, לא לא לא, דקליטר היא כידה הרבה יותר גדולה מסנטיליטר ודקליטר 1 חייבים להיות הרבה סנטיליטרים, לכן המספם שתקבל צריך להיות גדול יותר, לכן תדאי תמיד לעשות בבקה כזו. כן, נפתור בדרך השנייה נתחיל עם דקליטר 1. ואני רוצה להמיר אותו לליטרים. ובכן, אם לליטרים, אנחנו רוצים את הדקליטר במחנה ואת אז כמה ליטרים יש בדקא-ליטר 1? אנחנו יודעים שה06 3 הם דקא 1 אז דקא-ליטר 1 שווה ללמנס מועthon化 כפול 10 עשר הם 10 ליטרים וכעת אם נרצה להמיע אותם לסנטליטרים אז נרצה לשים את הליטרים במחנה ותרצו את הסנטליטרים במחנה במנה, סליחה כמה יש לנו בליטרים? וכמה סנטיליטרים? ליטר אחד מכין 100 סנטיליטרים. סנטיליטר הוא אחת קרקי 100, מאית מתוך ליטר. שימו לב, המשפט הזה והמשפט הזה הם הופכים ומתארים את היחס בין ליטר לסנטיליטר, וגם כאן 1 ליטר לכל 100 סנטיליטרים. כשתפקנו את היחס, אבל שני הביטויים נותנים עידה על אותן היחידות. והסביבה שבגללה הפכנו אותו כדי שהליטרים צמצל מובז נשאר, פשוט נשאר 10 כפול 100 שזה אלף هو بس